Ok eh. Safety first yeah. Ok, izin dia ke muka tu Kau nak cek tepi dia? Sini lah orang tu Ni lah Kamera orang di Nasi flip flipkah? Hello guys <laughs> Jadi kami orang hari ini pergi The Tension Lab okay. Tension Lab Di mana kami orang akan tu Smash Therapy Smash Therapy tu nak khas untuk orang yang tension-tension noh, -tension Orang yang masih tahan ke depan Kecik dengan bos masing-masing kan Jadi demo. Ha. Mau tambah kitchen. Kitchen? Ah uh, for, ku person et oublier. 2 mot 3, 75 dollars. 75 ringgit, ha? Huh? Yeah. If you want to add, add any addons on smash cups, smash of the place, there are many other things you can select on. Smash of the day 20 to 50 ringgit. Yeah. Za. Kon konangka barang tu, Smash of the day 20 to 50 ringgit dia barang smash of the day Ooh. tambah RM50 kita dapat tu this one how much? RM40 RM40 RM20 RM20 tapi yang kita smash yang dalam crate lah Ha, unless kau memang dendam dengan printer dendamkan telefon boleh? boy dah explain tadi kami orang pilih this one dua pun mod RM75 ada kami buat add on tadi sebab ada smash the day dan dia akan sediakan barang lah ha, sediakan barang macam macam tu Ah, ha, DBDB -DV lama. segala ada keyboard printer ha, macam kita orang geram dengan printer office eh. Print office nasi paniprin, time masa saya jual diu barang mau print, simak terdekat si mau keluar, pecahkan dia. macam kape orang ada lah benda si suka nak kiin-kiin benda, mungkin kita orang tahu kan? SNRP kata orang bukan bukan nama sebenar kita sebut SNRP. Siapa suka keyboard? Ah, kau suka keyboard ke? Kamu buat keyboard ke lepas lah? Sekali sikit tu nak tebal bagus tu Kau tebal tu? Tebal tu lah oh. Tangan dekat boy di depan okay, so Apa yang kamu bagi ni? Nak M kan? Haa uh, baju Ya. Baju, baju untuk apa ni? Baju untuk safety, di kemana ya? S. A. I. M. Ya, M. Tengok. Ini. O tu, range semua M. Bisa? Ini semua S. S. Ya. Cuba. S. Mod kah? S. Kau sih S. Saya S tidak banyak. Safety first Tunggu naik Tunggu naik Okay Adakah kita rupa baca orang yang selamat Cukup safety ke boy? Cukup safety Yes. Safety first Safety ke boy? Safety Safety So our weapons untuk weapon, weapon kita Azhar, pilih Azhar, weapon kita Azhar Kita boleh pilih sendiri yang boleh Kita boleh pilih Lepas tu boleh hantar balik Okey, okey. Ok ok Azhar, kembali keluar Madah, payah, kambut You can take as much as you can I recommend the Cobra Cobra Selai cema. Okay, son of Odin. Then which one do you want? Kolej Tadji, Okay, first awesome. of oh, this way Uh, put your staff to smash. Okay. okay. This. Yeah. The platform lah. Yeah. And then second, uh, it's best that you smash this way, not that way, because it might it might make uh funny noise and disturb others ah. Ah, disturb the neighbors. And then third of all, uh, when you smash your stuff, keep your partner away from you. Yeah. Because yeah, for safety reason Yes. Okay. And Enjoy and have fun. Okay, thank you very much, bye. Just can't smash anything you like, as much as you want. Okay. Okay, thank you. Have fun. Jadi keyboard sikit guna hancur. Tinggal botol-botol lagi lah Orang kemana sekejap tu sebenarnya Tapi kadang-kadang kita melipas gincang Masih tak boleh Isu Tuh, cipnya pengalaman tu tak Apa? Opak goreng pengalaman tu Sepuluh semoga orang pelu-pulah Omeria oh jangan lupa datang Ke Tension Lab Dekat Marina Square Marina Bay Marina Antahpa Jangan lupa Like, Comment Subscribe Ding-ding sikit Bye